طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصصٌ إسلاميةٌ وتاريخية <تصفيق> نحن اليوم على موعدٍ مع قصةٍ عجيبةٍ لامرأة مسلمة ماتت هذه المرأة وبعد تجهيزها وتكفينها وضعها أهلها داخل القبر وألقوا عليها التراب وبعدها حدث شيء عجيب خرج صوت غريب من القبر فاستمع إليه الناس ولم يعلم ما يقال فتكرر الصوت مرات كثيرة فرجع الشيخ ووضع رأسه على القبر فوجد أن نورا يخرج من قبرها ورائحة طيبة تملأ المكان وهو يسمع صوتاً مبهماً فقال الشيخ والله إن هذا لنعيم القبر إنها لتنعم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول الشيخ وأنا واقف عند القبر كنت أشعر أن الأرض تتحرك من تحتي وأن القبر يتسع لهذه المرأة فقلت للناس الصوت الخفي الذي لا نعرفه يحتمل أن يكون هذا عملها يجلس معها يؤنسها في قبرها وظلمته فقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد الصالح فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له الميت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيؤنسه في القبر ووحشته فقال الشيخ أين زوج هذه المرأة؟ وسأله ماذا كانت تفعل زوجتك في حياتها حتى تنعم بمثل هذا النعيم؟ فقال زوجها إنها كانت مواظبة على الصلوات في وقتها وكانت تحب قراءة القرآن الكريم فلا تمر عليها ليلة إلا وتقرأ من كتاب الله تعالى ولا تغفل عيناها حتى تقرأ سورة الملك لأنها تعلم أنها المنجية من عذاب القبر. فوالله إنها لكانت تحسن إلى الجميع، وكانت طيبة الخلق، كثيرة العطاء لله تعالى، تحب الأصدقاء وتجبر الخواطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيأتي الصيام فيقول أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان فاللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل فيها لغيرك شيئا واجعل عملنا الصالح شفيعاً لنا ومؤنساً لنا في قبرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب طاعتك وأبواب بركتك وأبواب عبادتك. ويسر لنا طاعتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك ربنا أن تثبتنا على توحيدك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على توحيده اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته وملته برحمتك يا أرحم الراحمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات ان شاء الله تعالى